Morjes! Otetaan tällä viikolla vähän kevyempi aihe ja puhutaan siitä, että mikä soupainissa viehättää. Tähän saattaa kenties yllättää joitakin, että on tätä hullua lajia seurannut. kosketus tuli vuonna 2002. Ja oikeastaan vuodesta 2004 alkaen niin on sitten aktiivisesti seurannut. Eli siitä tulee jo, mitä siitä tulee, pitkälti yli 15 vuotta. Ää, ja tota, toki vuosien välillä on ollut vähän eroja, että ehkä sanoisin, olisiko joku 08 11, kun tuli seurattua aivan valtavan tiiviisti. Ää, mutta sitten kuitenkin niin missään vaiheessa tämä ei ole kokonaan stopaannu, että on seurannu. Ja pysytellyt kartalla kuvioista ja ehkäpä nyt sitten haluaisi miettiä vähän sitä, että mikä siinä viehättää. tälle niinku on jaksanut Katsoa, että sehän on tosi äh, erikoinen urheilun, taiteen ja viihteen kombinaatio. Että äh, se on urheilua. Äh, se nyt on ihan selvää, mutta mitä se ei oo, niin on kilpaurheilua johtuen siitä äh, luonteesta. Että kuten kaikki tietää, niin siinä etukäteen päätetään voittajat ja häviäjät. Sitten tietyllä tapaahan se on teatteria, koska siinä esitetään tällaisia dramaattisia näytelmiä live-yleisön edessä, mutta sitten taas ei se nyt ole teatteriakaan. Johtuen tästä yltiöfyysisestä luonteesta. No tietysti huipputasollahan se on TV-draamaa. Mutta sitten ei se oikeastaan ole myöskään TV-draamaa sen niin sanan perinteisessä merkityksessä. Että ei niin kuin, se on tosi vaikea laittaa tuota ja osoittaa, että mitä se laji on. Se on hyvin erikoinen symbioosi urheilusta, teatterista ja TV-draamasta. Ja mikä sitten on ehkä pitänyt niin tässä lajissa pitää otteessaan, on se, että kun sitä tietyn Aika on seurannut, niin siinä voi asettua ikään kuin sen äh, tuottajan tuota saappaisiin eli niin miettiä kun näkee että siellä tapahtuu joku tietty käänne joku voittaa tärkeän ottelun tai tapahtuu näitä juonikuvioissa käänteitä niin voi niin kuin kysyä, että miten minä itse olisin tämä hoitanut ja olisinko minä voinut hoitaa tämän paremmin ja mielenkiintoisemmin. Niin tällainen tulokulma niin se auttaa pitämään sitä äh, freesinä, koska äh, loppujen lopuksi niin sehän, nämä kuviot, mitä siellä on, niin ne ei ole kovinkaan äh, syvällisiä monestikaan. Että ne on aika pelkistettyjä, ja ei oo tälläsiä moniulotteisia kerroksia näissä. Mutta tällänen ajattelutapa on mikä kiinnostaa. Ja sitten tottakai, nää on urheilu, urheiluystävä ää, seuraan urheilua ja kyllähän niin ne... Ää, Asiat mitä nämä ottelijat tekee siellä kehässä ja joskus kehä ulkopuolella, niin onhan ne vaikuttavia. Niin pelkästään tämäkin ulottuvuus, niin se on minusta kiehtovaa. Ja kuten tiedetään, niin sehän on aika vaarallista leikkiä, että ei, ei varmaan ole ketään, joka olisi tehnyt sitä pitempään kuin muutaman vuoden ilman, että olisi sitten vähintäänkin joitakin loukkaantumisia ja joskushan ne on tosi vakaaviakin, niinkun urheilussa ylipäätään aina. Mutta se on vähän hankala silleen selittää, että mikä ihme siinä sitten pitää niinku otteessaan, mutta se on Uh, mihinkä on tullut tulokseen, niin se on juuri se, että kun se on muotona niin uniikki, tällainen sekaamelska, vähän niin kuin kaikesta ja niin kuin heitettynä yhteen, että sellaista vastaavaa ei oikein ole olemassa. Niin se tekee mielenkiintosta mielenkiintoista. Ja Joskushan se, tai sanotaan, että aika usein, niin on todella turhauttavaa, kun ää, samat ideat kiertää vuodesta toiseen, ää, tarinat tuntuu olevan sitä samaa, ja sil, silloin kun se on puuduttavaa, niin se on todella puuduttavaa, mutta sitten kun sen yhden kerran kaikki osuu kohdalle, niin ei sen parempaa viihdettä minun mielestä ole olemassa. Ja just kun aina si silloin tällöin löytyy tämmösiä hetkiä, jotka on aivan upeita, niin se sitten jaksaa pitää koukussa, vaikka välillä tuntuukin, että miksi ihmeessä minä niin aikaani tuhlaan tämmöseen humpuukin. Mutta ne hetket, kun se toimii, niin silloin se on helvetin viihdyttävää. Ja tää on varmaan se syy, miksi kohta hitto 20 vuotta on tullut seurattua enemmän tai vähemmän tätä hullua laj lajia. Ja tää on tietysti niin pitkä aika jo elämästä. Että en usko, että se missään vaiheessa tulee kokonaan pois ja Että Se niin kulkee varmaan hautaa asti jollakin tasolla mukana. Että totta kai voi olla, että joskus sitten intolopahtaa tai ei ole yksinkertaisesti aikaa niin seurata näin tiiviisti, mitä on tehnyt. Mutta jollakin tasolla taatusti tuun seuraamaan tuloksia ja suurimpia käänteitä ihan tuota vanhaksi ukoksi saakka. Että tällainen video tällä viikolla ja mukavaa joulun odotusta tässä taitaa olla kuusi yötä jouluaattoa enää. Niin palataan sitten Tapanin päivänä jollakin muulla Aiheelle. Kiitos katsomisesta ja moi moi!